ධර්මදේශනාවක් හෝ බෝධි පූජාවක් සඳහා දේශක ආනන් වහන්සේ නමකට ආරාධනා කළ යුතු සාසනික පිළිවෙල. පරන්නන් බුලත් කොළ 40ක් තබා දහත් වට්ටියක් සාදා ගිලම්පසට අවශ්‍ය සීනිතේ කොළ යමක් තබා එය සලුවකින් වසා දහත් වට්ටියේදී ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයෙන් බිදක් දේශනා කරන සේක්වායයි ආරාධනා කරයි බුලත් කොළ 40 තැබීමේ අරමුණ बुदुरजानन वहां से गे श्री मुखयतुल दांतदातुन वहां से ला हतलिस नमक वेडसिती है। समचक्तरी सक दांतदातुन वहां से ला इसपश करमिन देशना कल उतुम्षी सद्धर्मिन बिदक देशना करन सेखवायान। एही अधास विया। කවප ඥානදීප ක්ම වහන්සේගේ Donald gek Dum ව ආ පිගත්‏ කන කශöst වවවි